نرجو من سماحتكم توضيح الإرشادات والنصائح اللازمة واليسيرة لحفظ القرآن الكريم دون اللجوء إلى شيء نعم نعم من أسباب حفظ القرآن الكريم ويو بحمد الله طاعة الله عز وجل والبدو عن معاصي يقول الشافعي رحمه الله الإمام الشافعي الله عبد الله شخوتم إلى وقاء شوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي وقال اعلم بان العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي وقال مالك رحمه للشافعي لما حضر عنده يدرس العلم ويتلقى الاحاديث قال مالك للشافعي رحمه الله اني ارى عليك نور العلم فاحذر ان تطفئ هذا النور بمعاصي العلم ومن اعظم الاشياء حفظ القران وتحصيل العلم البعد عن المعاصي والمخالفات والمبادره الى الطاعات وأهم ذلك المحافظة على الصلوات في الجماعات مع بر الوالدين ومع الرحم ومع الإكسال من ذكر الله ومع أداء كل ما يجب عليك من أمن معروف ومن أمن منكر ودعوة إلى الله وكفر عن محارم الله. ومن الأسباب الجد في الحفظ والمدارسة والمذاكرة تجعل لك وقت في الليل أو في النهار حتى ما يتيسر لك في الوقت المناسب بعيد عن الناس تدرس فيه القران على قليل قليل على صفحه صفحتين تدرسها وتكررها يقسموها في الوقت المناسب وإذا تيسر معك صاحب يعينك ويذاكرك ويدرس معك كان هذا اكمل وافضل حتى تستعين باخيك ويستعين بك في هذه المذاكره حتى تحفظا كتاب ربكما ومن اعظم ذلك ايضا من اسباب ذلك الالحاح والضراعه الى الله ودعائه سبحانه وتعالى ان يعينك على هذا الشيء تضرع إليه سبحانه في أوقات الإجابة في السجود في آخر الصلاة في آخر الليل تقول يا ربي حفظ لي كتابة يا ربي عني على هذا الكتاب يا ربي علمني ما ينفعني يا ربي فقني في ديني تدعو ربك تضرعه إليه هذه ثلاث أسباب من أهم الأسباب